No, hän on aivan suuremmoinen ihminen ja tinkimätön taiteilija, uskomaton, huumorintaju, viisas, pasifistinen, ä, supersankari. Hän merkitsee ilmeisesti aika paljon. <tos> Ehkä miten hirveän paljon hän ehti tehdä. Siis se laajuus, mitä hänestä löytyy, on, on aivan uskomatonta. Sekä se, että hän kirjoitti ja hänen mielikuvitusmaailmansa. Ja, ja myös niinku taidemaalarina, miten, miten paljon hän, hän teki ja että hän opiskeli, matkusti ympäri Eurooppaa ja opiskeli naisena 30-luvulla esimerkiksi. On semmoinen hurja, hurja juttu. On se varmasti se hänen huumorin tajunsa. että sai perehtyä kunnolla sekä siihen aikaan että, että tähän huikeaan ihmiseen ja hänen elämäänsä. Toinen asia oli, että mä sain tavata niin ihania ammattitaitoisia ihmisiä, jonka kanssa mä varmaan niin kuin pidän yhteyttä koko elämäni. No, itse asiassa toin sen mukaan. Se on tämmöinen hänen oma kuvansa vuodesta 1975. Tämmöinen oma kuva Siinä on kaikki. Tuu. Nyt elokuva teattereissa.